Хмельницький філателіст Олександр прийшов до штампу, щоб придбати нову марку. Купив все, що хотів, марок вистачає, прийшов о десь. Цікаво тим, що хлопці виграли пісенний конкурс, цікаво, як для історії. За словами філателіста, відсутність нині у Хмельницькому штемпеля першого дня йому не перепона. В якому місці живуть? тим ставлю можна гасати, якщо немає штемпеля першого дня, не привозять, то можна гасити любым штемпелем. Нова марка надійшла до всіх міських відділень Хмельниччини, ажіотажу за її продажем нині немає, розповіла заступниця начальника поштового відділення номер 7 Укрпошти Наталя Коваль. За її словами, загальний наклад марки 130 тисяч аркушів. Роздані марки на всі каси, так що можна вільно придбати в будь-якому операційному вікні. Брали скільки кому було треба. Ніхто особливо не набирав, так як по першу марку. Марка присвячена перемозі нашої групи «Калуш» на Євробаченні в минулому році. Придбати нову марку на згадку прийшов хмельничанин Сергій. Каже, став цікавитись марками рік тому. Деякі пропускаєш, бо не завжди візьмеш їх. Хотілося б мати всі, бо не знаю, чи так вийде всі придбати. Перше купує марки хмельничанин Сергій. Взяв на пам'ять марку, конверт, набор марок, конверт і відкриточку на пам'ять за нашу побіду. Тому що я люблю музику, люблю наш ансамбль, який зайняв э, таке високе місце. Тому мені як пам'ять залишиться моїм дітям. У першому відділенні «Укрпошти» у Хмельницькому нові марки почали продавати о 9-й, каже продавчиня філателістичного кіоску Алла Бацюра. Сьогодні вийшла раніше, загалом я працюю з 10 до 7, але сьогодні вийшла раніше, щоб люди не стояли в черзі, то трошки людей вже відпустила, і зараз от підходять. Як розповіла Алла Бацюра, ціна одного аркушу, на якому 6 марок – 90 гривень. Нині обмежень на продаж нової марки немає, каже Алла Бацюра. Продаємо всім сьогодні вільний продаж і продаємо всім бажаючим. Хмельничанин Валентин каже, що з нетерпінням очікував на Марку «Калош оркестра», випуск якої анонсували рік тому. Дочекалися, нарешті є. Тут має значення їхні слова, що вони сказали, що е, сейф, е, заставлюсь. Але я бачу, що просто, просто написано було «Калош оркестра». Це трошки розочарувало мене, тому що мало бути показано, чому, чому от именно «Калош оркестра». У мене дочка, в мене внучка підростає, я хочу, щоб пам'ять залишилася. Бо прийдуть роки і це буде ну, нагадувати. За словами Алли Бацюра, спецпогашення нової марки у Хмельницькому не було. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.